Цього року а, в рамках безвізу українці, що мають біометричні паспорти, мають право легально працювати на території Польщі 90 днів. Завершення цих 90 днів ви маєте право залишитися в Польщі безвизно за умови, що до 90 днів ви встигли подати на карту побиту. За схожою схемою дозволили працювати українцям і угорці. На черзі – Литва та Словаччина. Однак щасливі власники біометричних паспортів знаходять роботу і в інших країнах. Роман зараз підпрацьовує в Швеції. Біометрикою на руках говорить, знайти роботу можна усього за кілька днів. А раніше на це йшло майже три місяці. При тому, що роботу іноді можна знайти, вже перебуваючи у Європі. Для кого це було все-таки проблемою, і в кінці ще можна було отримати відмову, правильно? І були люди, які чекали на цю візу, а їм давали відмову від подачі до виїзду по київському регіону. Він самий простий для нас завжди був це місяць очікування. Да, Дніпропетровській, Харківській два місяці. От зараз же від подачі до виїзду проходить ну максимум два тижні.